nos nos estamos pero trabajo no no quiere buscamos buscar, buscar a nosotros. <laughs> y en un momento de crisis como la actual es es, es una me cagos ¿no? Montarte tu propio negocio y ahora vamos a encontrar el tema del del de empresa, y vamos a creer que era la, la oportunidad perfecta. Vos en tener un, un local a un yoguer asequible que entran tota les despeses d'aigua, llum, accés a l'internet i també una mica de xarxa. Llavors aquí també que passava? La nau també el preu jo crec que estava molt bé i més amb el que havia tot vol. I sobretot jo dic que el tema gent i el que em van poder ajudar a començar l'activitat, que allò que és el que t'espanta i no. Allà estem fent tot possible per veure si surt sale alguna falta de trabajo bueno penso que es una, una porta ampla que se'n dobra per poder pues, aprendre per poder introduir per poder buscar el problema es que hi ha molta gent y costa una mica pero bueno o intentaré el, el tener un, un lloc ubicat on lla mésllen que está con tú que comenza y después también un recolzament no? De, de tenir un informàtic eh, no? i per qualsevol cosa doncs, que, pots, eh, no? que si estàs sol, eh, sol en un lloc, no? doncs eh, costa més. Però que és molt important que, que et recolzin d'aquesta manera quan comences, eh, jo, crec que, bueno, jo crec que és vital, perquè si no, de cada 10 que, que començarien l'activitat, estic segur que Només oferien una quarta part si no tinguessin aquest recolzament. Segurament no ho haguéssim fet, haguéssim seguit amb, amb la nostra feina, però això va ser el que ens va decidir de fer-ho. Pues estic introduint pues, les meves dades a l'experiència laboral, a veure si així se'm surt un, una feina. Que hoy en día yo creo que es el futuro y todo se mueve por la informática, la comunicación, es una cosa muy importante. Y me voy a apuntar porque, como que trabajaba y ahora no trabajaba, pues algo tenía que hacer. Y eso es un, un tubo de escape para sí. casi gente. Yo no sabía ni un libro Porque poncharon tan grandes y eso ya no será para nosotros. Pero mira de mi conmigo, que he ido a entrar y de un que dos, a traer a mi hijo mi mamá dice como se descarreguen dió, los vídeos y la música como vos ha enseñado la profe y dice mira así, si... oh, dió, calla, dice dió, que no sabía yo. Yo vengo con mi portátil, lo instalo aquí y, y Paloma pues, me, me instala algunos programas, algunas cosas y yo le hago preguntas y me paso el dato estupendo. En casa, había tocado el ordenador pero no sabia com entrar, mal havia de preparar i a llavors jo feia coses però no sabia si les feia bé i ara doncs ja no necessito ningú que m'a consigli ni que ni, que m'aconselli, bueno, que m'ajudi a a, a a anar l'internet. Eh, mm -hmm. a més, després cada trimestre o cada final de curs fem un dinar totes juntes i no noso passem prou bé. Creo que és mejor pones un poquito al dia i además no solamente ja per això, per tenir un poc més de conocimientos de de coses noves i i d'aprendre coses noves, no? Moltes felicitats a tots els companys i companyes dels PuntTICs de tota Catalunya. Felicitats per començar pels 10 anys de la xarxa Puntic. Especialment a cada un dels PuntTIC que han fet que avui en dia doncs, la xarxa sigui el que és. I esperem que no siguin 10 més sinó molts més. Eh, ha estat un camí llarg eh, de lluita i de consolidació de, del que és un dret bàsic de la ciutadania, no? que s'accediria a les noves tecnologies i sobretot donar gràcies a tothom que mínimament ha pogut ajudar a tirar endavant la feinada que s'ha fet durant aquests 10 anys de vida. I sobretot donar molts ànims a continuar fent-ho així i més.